Κυρίσουμε την έναρξη της επίδειξης μας και καθιερωμένα προτού αυτού να φωνάξουν τα παιδιά μια φορά υπόγραμος για να κλείσει όμορφα η χρονιά. με τις βραβεύσεις ε, ατόμων οι οποίοι βοήθησαν πολύ τον όμιλό μας αρχίζοντας ε, από τον κύριο πρόεδρο της Αθλητικής Ενώσης Χαϊδαρίου ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα ώστε όταν έκλεισε το κολυμητήριο από καταστροφή της 7 Οκτωβρίου λόγω φυσική καταστροφής συνέβαλε τα μέγιστα ώστε να μπορέσει ο, όμιλό μας, ο όμιλός μας να θα φιλοξενηθεί στη δοστάσταση τη Αθλητικής Ένωση Χαϊδαρίου και κατά του Δημοτικού Κολυμητήριου Χαϊδαρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πρόεδρο και γι' αυτό θα βρεθεί από την κυρία Αντωνία Κατσή. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, μέρος της ΕΕ, η λέξη αλληλεγγύης εποχές μας είναι μια λέξη που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Όλες οι ομάδες μπορεί να βρεθούν σε δύσκολη θέση. για διάφορα προβλήματα και πρέπει Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθεια Καλούμε yeah. τον κύριο Αντιδρύμαρχο Παιδείας, Αθλητικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών, κύριο Καραγιάννη Νικόλαου, ο οποίος για τον ίδιο λόγο, για επίδειξη ευγενής αθλητικής άμυλας και για την άψιγη φιλοξενία μας στο Δημοτικό Πολιμητήριο από 27 Οκτωβρίου 2016 έως 15 Δεκεμβρίου 2016, θα βραβευτεί από την κυρία Αντωνία Κατσίν. Καλώ τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποδοχής των ο οποίος από το 2014 βοηθάει τον όμιλό μας, αλλά αυτό είναι κάτι μικρότερο. Επειδή η προσφορά του είναι πάρα πολύ μεγάλη στον ελληνικό αθλητισμό, θα τιμηθεί για όλη την προσφορά του στον υγρό στίβο. Υπενθυμίζω ότι είναι ο μοναδικός Έλληνας, ο οποίος έχει πει στο Hall of Fame των προσωπικότητων του υγρού στίβου και θέλω να καλέσω τον κύριο Στάθια Αβραμίδη για να τον τιμήσουμε για την προσφορά του στον υγρό στίβο και τη βοήθειά του στον όμιλό μας. Καλησπέρα, νιώθω, εγκαλείς να ακούτε ενεργοικοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί κάθε φορά που έρχομαι, νιώθω ότι είμαι μέρος μιας μεγάλης ζεστής οικογένειας. Όταν ξεκίνησα αρκετά χρόνια πριν την προσπάθεια εξάπλωσης της αθλητικής αματοσφικής στην Ελλάδα, δεν σας κρύβω ότι έγινε πολύ μεγάλη μοναξιά. Και όπως λέει και η μητέρα μου, όταν είσαι μόνος σου τα προβλήματα είναι πιο πολλά. Τα πολλά χέρια είναι προηγουμένα. Και η αγκαλιά σας, με τόσα πολλά χέρια, μου δίνει κουράγιο να συνεχίζω. Έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα για την καθιέρωση της Αθλητικής Αναγωστικής στην Ελλάδα, μερικά από τα οποία είναι η ένταξη του μαθήματος στην Ισουτασική Αγαλμία, η ένταξη για γιατρήτη συνεχόμενη χρονιά στο Υπουργείο Παιδεία δράσεων που αναφέρονται στην Αθηνική Απαγωστική, η συγγραφή βιβλίων και εχθέ η καθιέρωσή τη ω άθλημα στο επίσημο στρατιωτικό πρωτάθλημα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε περίοδο κρίση, με πάρα πολύ μικρέ δυνάμει οικονομικέ, αλλά με πάρα πολύ συνέστημα γενεράκι, μπορούμε και κάνουμε φάγματα. Όπως ταύματα κατάφεραν και έκαναν οι Έλληνες σε όλες τις περιόδους της ιστορίας. Όταν μπορούσαν και ξεναγνώσαν τον εαυτό του, φαίνοντας και πλησιάζοντας μάλλον τον ανώτερο αυτό. εαυτό. Σα ευχαριστώ για μία ακόμα φορά, γιατί πάρα πολλές φορέ έχετε αποδείξει ότι είσαστε σύλλογο πρότυπο, το παράδειγμα του οποίου προσπαθώ μέσα από τα βιβλία και τις αναφορές που μου σε ηλεκτρονικά περιοδικά να ορθώ στους υπόλοιπους συλλόγους να ακολουθήσουν. Καλή συνέχεια που από την Αναστασία Για τώρα λίγο στοιχεία, για να τους δώσουμε ένα το Ορκίζομαι... να προσφέρω το και στην επίδειξη αυτοκίνησε σεβασμός στην ανθρώπινη υπάρξη και στους συμμαθητές με εγώ να την αγερότητα. ποια είναι οι εντυπώσεις σας από την σημερινή εκδήλωση του Αθλητικού Ομίλου Υπόκαμπος. Σήμερα έχουμε εδώ για να τιμήσουμε την προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά του Αθλητικού Συλλόγου Υπόκαμπος, μια μεγάλη γιορτή και μια ειδοκτή του αθλητισμού. Τα παιδιά αυτά σήμερα με τα χαμόγια και όλα αυτά που αποτυπώνεται στο πρόσωπο τους, μας δείξαν τι σημαίνει αθλητισμός, τι συμβαίνει, τι σημαίνει όσο της πολιτείας, όσο της κοινωνίας, όσο και του καθενούς μας ξεχωριστά. Οι πρώτε προσπάθειες γίνονται εδώ από σας, και μια άλλη μεταξύ μου. Αθλητικός Όμυλος Υπόκαπος, Ελληνική Ομοσπονδία Εκοβουλήγης Δραστηριότητας, Κέντρο Ελλιάν Ποιοκράξης των Συμβάτων, ή και πνό, γνωρίζει, ο Κόσμος, και Πρίνσες Σαρλίνος Μονακό το ίδιο δηλαδή της ποιήτης σας Σαρλίνη Οι τρεις οργανισμοί φιλοξενήθηκαν σήμερα στην ε, πολύ ζεστή αγκαλιά του πολύ χαρούμενοι που το σποράκι που φυτέψαμε πριν από λίγα χρόνια ο υπόκαμπος διαχωρικά στηρίζει μέσα από την συνεχή παρουσία τόσο σε πρωταθλήματα όσο και σε καθημερινή βάση στον στίβο του νιγρό της πισίνας. Θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε κοντά σε αυτή την ομάδα πρότυπο και θα συνεχίσουμε να τη χρησιμοποιούμε τόσο στα βιβλία όσο και επικοινωνιακά ως παράδειγμα προς μίμηση από άλλους συλλόγου, προκειμένου στην Ελλάδα να σε όλες τις γωνίες του χάρτη. Καλή επειδή, κυρία, Θα είμαστε πάντα κοντά σου ευχαριστούμε τη, και τη σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Διευθύντρια, την κυρία Φωτίου Αθηνά από τον Απανά που ήρθε και μας τίμησε με την παρουσία τη. Ε, να ευχαριστούμε για την φιλοξενία στο πολυμητήριο και για την παραχώρηση μα κάνα για τη γιορτή ΟΠΑΔΑ. και προσωπικά εγώ την ευχαριστώ. Πάρα πολύ για ό,τι κάνει για τον ομιλό μας. Και εμείς ευχαριστούμε από τη μεριά μας, ε, την ομάδα που έχουμε αυτή την ωραία συνεργασία και σας εύχομαι μια καινούργια χρονιά που θα ανατύλει, ακόμα περισσότερα και καλύτερα από τα με υγεία επιτυχίες και σαν σε ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και Ποια πιστεύει ότι είναι η σημασία τη αθλητική ναυαγμοστοστική για μια θαλασσινή χώρα όπω είναι η Ελλάδα και τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, έπειτα από την ε, πραγματοποίηση δύο πανελληνίων πρωταθλημάτων πολιτικών και ενό στρατιωτικού, προκειμένου να εξελιχθεί σε εθνικό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είναι πολύ σημαντικό όλα τα νεράκια <σ laufen> <σ Mari> να ξέρουν εμφάνιο, αλλά ακόμα πιο σημαντικό να ξέρουν να βοηθήσουν συνανθρώπου του πιθανόν να βρεθούν σε μια είναι πολύ, πολύ σημαντικό να το μάθουν τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία ε, αυτό το πράγμα. Ε, το περσινό πρωτάθλημα που παραστέκαμε σαν σα ήταν πάρα πολύ καλή η διοργάνωση. Ε, πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία. Θα, τα πρωταθλήματα θα γίνουν ακόμα καλύτερα, με ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή ε, ομάδων ε, από όλη την επικράτεια συμμετοχή περισσότερων. Ε, και το το άθλημα και η συγκεκριμένη διαδικασία να εξαπλωθεί στους συλλόγους και συγκεκριμένο, δηxis, αδωθεί, ε, να γίνει ευρέως Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να μπει στα σχολεία μέσω ε, του Υπουργείου Παιδεία και των να μην κάνει το ΣΑΡΜΑ Πολύ σημαντικό για αυτό τα παιδιά να γνωρίσουν να έρθουν κοντά με το συγκεκριμένο αντικείμενο, το οποίο είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Ποιε είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τοπικοί αθλητικοί σύλλογοι σε περίοδο κρίσης και πρέπει να υπερπηδηθούν προκειμένου να δραστηριοποιηθούν. Έχουμε, υπάρχουν δυσκολίες και με την των παιδιών και με την οικονομική υποστήριξη των γονέων προς τα παιδιά, έλλειψη χώρου, κοντιμητηρίων, αλλά με καλή θέληση, με όρεξη, σιγά σιγά και σταδιακά όλα αυτά θα πηγηθούν, θα το ξεπεράσουμε. Ένα μήνυμα, έτσι σύντομο, για να πάρουμε κουράγιο όλοι όσοι δραστηριοποιούμαστε σε χώρο του αθλητισμού, είτε ω προπονητές, είτε ως αθλητές, είτε ω παράγοντες. Ε, τα παιδιά το μέλλον ε, τη χώρας ε, για το, ε, ε, αυτό που περιμένουμε να, ζουν, να δούμε τα επόμενα χρόνια και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα βλέπουμε να είναι χαρούμενα και να μετεύουν ενεργαστικές εκκλήλωσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ε.